16.00. На зупинці Площа Перемоги вже стоять патрульні поліцейські. Перевіряють, аби в маршрутках не було більше людей, ніж передбачено сидячих місць. Щоб всі пасажири в салоні були в захисних масках, звертають увагу та зупиняють автомобілі, у яких затемнене скло. «Доброго дня, капітан. Водій маршруток до перевірок вже звикли, говорить Петро Гончар, який працює на 21-му маршруті. Чоловік запевняє, правил карантину дотримуються. Втім, такі обмеження завдають збитків. «Ви розумієте, вранці, коли сидячими завантажишся, у тебе вихід буває на 6-й Слобідський, 60 гривень виходить за коло. Працюємо 12-14 годин. Ну, гривень 80-100, коли 200 додому приносиш. Ну, Це того не варте. Поліція зупиняє, подивилися, що все нормально, і відпустили». Катерина Петрова чекає на 163-й маршрут. Жінка живе в мікрорайоні Варварівка. «Зранку на двох їжджу з пересадками, а з роботи 163, стою – чекаю. Вже хвилин 30 стою, мені зранку легше добиратися, а от після обіду мені підходить тільки 163 й маршрут. Негативно ставлюсь, що водій може брати тільки за сидячими місцями. Люди по 40 хвилин чекають, а маршрутка проїхала і все, тому що салон повний». Начальник патрульної поліції Віталій Даніла говорить, до нього звертаються місцяни, що водії маршрутних таксі порушують правила карантину. Беруть більше людей, ніж передбачено карантинними обмеженнями. Тому прийнято рішення без попередження виїжджати на пости та перевіряти громадський транспорт. За дві доби і по сьогоднішній день вже оформлено 26 таких фактів, де стоячих було понад норму від чотирьох, і навіть сьогодні також підтвердилось 12 чоловік, які були стоячі. Проте є виключення. Є відповідні такі випадки, коли, якщо, наприклад, внаслідок певної негоди, там дождю і тому подібне, водій взяв там одного-двох пасажирів, то ну з дотримання карантинних вимог, але стоєчки, що він не стояв під негоду, то робиться попередження. Якщо водії злісно порушує карантинні вимоги, як ми бачили, від п'яти чотирьох людей стоячих, і це звичайний день, і не було ніякої для цього, то поліцейський приймає рішення про притягнення до відповідальності. Фіксує дане адміністративне правопорушення, складається протокол і направляється до суду». Поліцейський виїжджає на патрулювання в години пік – 6.00 до 9.00 та 16.00 до 18.00. Станом на 16.30 13 травня порушень не зафіксовано. Ніна Вулах, Василь Фелімон, новини на Суспільному, Миколаїв.